Перша до Центру управління відходами принесла вживаний одяг хмельничанка Вікторія. Діти дуже швидко ростуть, я маю доньку і вона от вже виросла. Одяг майже новий, в гарному стані, гарної якості. Я думаю, комусь він буде більш потрібний. Єдине, незручно було діставатися. Громадський транспорт сюди не ходить. І потрібно їхати або власним транспортом, або на таксі. За рік існування центру зібрано 10 тонн одягу, розповідає його обліковець Віталій Осика. Приймаємо і одяг, і взуття, і небезпечний, і безпечну побутову техніку, і хімію. Коротше, приймаємо 13 фракцій. Все це тільки для того, щоб воно не попадало на полігон. Одяг потрібно приносити сухий, цілий і чистий, щоб він не був посвіщений від, як говориться, від мови від моди, він не дуже такий залежний, але щоб був чистий, щоб його можна було ще використовувати. На вживані побутові та електротехніці навчаються студенти професійно-технічних училищ. Додає Віталій Осика. Волонтерка Надія Тарнавська приїжджає до центру два рази на місяць, аби відсортувати одяг. Прихожу ще з жінкою, відсортовуємо все, все, що ще можна вжити, щоб люди ще покористувалися. Те відвожу по селищних радах, шукаю номера телефонів селищних рад, зізванююся, погоджується з ними час на коли привезти. І роздаю людям. вони там вже кличуть багатодітних, малозабезпечених, потребуючих родин, і вони це все собі собі вибирають. Трьом родинам, розповідає Надія Тернавська, допомагає постійно. Ще є декілька родин, що в періодично час від часу я їх підтримую. Там одяг, взуття, можливо, якісь іграшки, ще там шейки, речі. Одна є родина, якою опікуюся, це ярвірна проживає в Ярмолинецькому районі. А все всю іншу одежу просто селищні ради роздають потребуючим родинам. Наразі послуги із довозом вживаних речей, меблів чи будь-якої техніки до центру управління відходами немає, говорить заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук ми зараз опрацьовуємо спецкомутранс, щоб таку послугу запровадити, хоча наразі це неможливо через недостатню кількість транспортних засобів у комунальному підприємстві. Але на наступний рік ми плануємо відкривати ще один такий центр, який буде ближче, тобто ми розуміємо, що для жителів Раково, Дубово і для прикладу Ружещний центр знаходиться достатньо далеко, тому в нас в планах є відкриття одного на наступний рік, а можливо ще одного через рік. Микола Ваврищук додає, як можна дістатися до центру управління відходами. Туди не ходить громадський транспорт, але в принципі достатньо зручно можна добратися автобусом, який йде на Олешин і Іванківці. Це теж зараз фактично громадський транспорт, який обслуговує сели нашої громади. І ходить туди він кожну годину, тому з автостанції номер 3 можна легко добратися до центру, так само, як і в зворотньому напрямку, Олешин, Іванковці, Іванківці, Витрові, Доли, Черепова, Черепівка. Весь транспорт, який йде туди, можна ним скористатися і заїхати в центр управління відходами. За словами Віталія Осики, центр управління відходами працює з 2 вторка до неділі, з 8 до 19. В понеділок – санітарний день. Валерій Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.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 Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, новини на Суспільному, Хмельницький.